احتساب بیورو نیب نے سابق خاتون اول کی سہیلی فرد شہزادی الماروف فراخان سے متعلق انکوائری کا آغاز کر دیا نیب کی جانب سے جاری کیے گئے اعلامیے کے مطابق انکوائری نامعلوم ذرائع آمدن اور منی لانڈرنگ کے الزامات پر کی جائے گی نیب کے اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ اس زمن میں ڈی جی لیب لاہور کو قانون کے مطابق کارروائی کا حکم دیا گیا ہے اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ فراخان پر مختلف کاروبار کے نام پر بہت سے بینک اکاؤنٹ رکھنے کا الزام ہے نیب کے میں بتایا گیا ہے کہ فراخ کے اکاؤنٹ میں گزشتہ تین سال میں آٹھ چالیس ملین روپے آئے ہیں یہ رقم فراخان خان کے پروفائل کے مطابق نہیں ہے اعلامیے میں نیب حکام کا مزید کہنا تھا کہ میڈیا رپورٹس میں فراخان خان پر غیر قانونی ذرائع سے اثاثے بنانے کے الزامات لگائے گئے تھے نیب کے اعلامیے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ فراخان خان کے انکم ٹیکس ریٹرنز میں ان کے اثاثے دو ہزار سے غیر معمولی طور پر بڑھے فراخان خان نو بار امریکہ اور 6 بار یو اے ای بھی گئی